Tjena guys, det är Elliot som spelar Svante i Jobits. Jo, så här är dealen Jag ska på inspelning idag, inte så mycket mer med det Men problemet är Jag har klippt mig Och det blev inte alls som jag hade tänkt mig ja, Och som kryddar på det här så fick jag ett sms av Jobits, klockan 7 morse Elliot, du ska vlogga idag Yay Okej, frilan blev inte exakt som jag hade tänkt, men den får duga för idag. Frukosttime, Min Malie är hungrig. Så då tänker jag mata mig själv. Med mat. Så att jag blir mätt. Smurrig. nu gjorde jag i häromdagen. står där. Hej och välkomna till Svantas matlagens Idag ska vi röra om jag smurrig. Nice. Um, nu är ljudet och bilden lite bättre för att jag uh, har uh, en egen kamera och en egen mikrofon så att uh, jag tänkte köra lite överkurs. Jag gick upp för tidigt. Jag är skitrött och det är liksom två timmar kvar tills jag ska dra. Så jag sitter, har bara suttit här nu i typ en timme och tittat på Youtube. Ibland bara har möt i bakgrunden. Ja, um, jag typ bara suttit och tittat på Youtube. Ja, men jag, jag kommer tillbaka när jag drar. Bye. Jag borde köka innan inspelningen, så att äh, jag stannade här i här torget och äh, äh, käkade lite tacos. Han har inte börjat äta ännu för att jag <laughs> känner att jag började vlogga lite innan. Men äh, nu ska jag gå in. Vi ses snart. Okej, okay, hon. jag ska få erkänna en sak. Det här är absolut första gången som jag lyckas ta mig till äh, skolan vi spelar in på utan Google Maps. Vet nu hur kunga känner mig? Det här är tårta, figur och fyller år. Happy birthday! Happy <laughs> <laughs> Nu kommer nästa engelska. Erik. Hello, are you also here today? Ja, oh, okay. yeah, du rullar vi. Har du det? Mm. Eh, vi rullar 43. It? Klar. Okej. Inte gayklar. Moam salam beka. Mats. Ja där, vi kör igen. One more time. One more time. –Jättebra, Anna. –Du ser väl 23 där <skratt> Okej, okay, men bara om du... Gud, vad händer? Kom. Vi har filmat ett tag och har paus. Det går tyfsar på hittills. Jag väntar på att någon ska bli klar med någonting där borta. Jag sitter Märta, regissören. Hallå Marta, gör en tumme upp till vloggen. Woo! <laughs> Okej, planen är att vi ska ut och filma ett till avsnitt. Jag ska filma två avsnitt. Jag har med mig här. Duktig jag. Då har vi spelat in andra avsnittet utomhus också. Hej då, Tapebeats. Jag tycker att jag fast min mygga på... Nej. nu jag väntar inte längre så gör Vad ska man göra? Nä men gud, kolla på mig. <laughs> Vad ska man göra? Som tittar du? Man... Glöm, ah. Glöm nu inte att gilla och prenumerera på så säger man inte. Prenumerera. Glöm nu inte att gilla och prenumerera på jobbigt kanal. Skitviktigt. Just det, nu i såna tider. Ja. Skitbra. Mm. Mm. Håll, avstånd. Håll, avstånd. håll avstånd. Ja. Och, ja. och kommentera något roligt om mig, äh, för mig. Jag är tillbaka hemma igen. Vi blev klara en timme tidigare faktiskt. skönt. Ja, men så att, glöm inte att göra det som Saga sa att du Prenumerera, Prenumerera. Gilla, prenumerera. Prenumerera. Skriv något roligt om vad din mamma åt till frukost. Nej, gör inte det förresten. Det blir skit jobbigt att läsa. Skit i det. Ja, men så att um, det var allt för mig. Därför har jag tittat. Hej.